El principal focus de comunicació el principal focus al principi de, de Freisley en 2016 va ser tot venda a través d'internet. Sí. Òbviament a totes les empreses hi ha jerarquies, però, per dir-ho d'alguna manera, a Freisley tots, tots ens asseiem en illes, que som, som tots igual, tots estem un al costat de l'altre. Eh, D'aquesta manera també es generen doncs, alguns impactes entre, entre equips, fem moltes dinàmiques d'equips. Eh? Eh, no hi ha aquestes... Hi són, però no estan marcades aquestes jerarquies. Al final, tots som el mateix. Tots els treballadors, tots els, tots els membres de l'equip de Freisly eh, tenim accés als plans de màrqueting, tenim accés a tots els projectes de l'empresa, tenim accés als business plans, o sigui, sabem quines seran les passes que farà l'empresa en, en el futur. Llavors, d'alguna manera, això també dona com molta tranquil·litat als, als treballadors, els membres de l'equip, perquè eh, no hi ha sorpreses i, i al final també és una manera com d'anar a eh, tots a una d'aconseguir els objectius perquè al final l'objectiu l'únic objectiu, objectiu podrí dir-ho que, que tenim és això és apropar eh, la cosmètica natural i demostrar que hi ha una altra manera de, de fer cosmètica com la que s'havia fet doncs, des de fa 50, 60, 60 anys. La majoria de l'energia de, tant del centre logístic com de, com del, del Freisley Park, de les nostres oficines, es fa a través de plaques fotovoltaiques i tots tenim com aquests petits gestos eh, que més enllà d'això, que al final és com més a, a gran escala, també doncs, si uns quants venim des de Cambrils, Anem amb el... compartim cotxe, els que viuen a Reus venen a, a les oficines amb patinet, amb bici, etc etc. O sigui, també fem com moltes accions de més potser petit abast, però que el dia a dia i si n'em sumant moltes accions, al final són, són molt grans i també també a intentem ajudar això al planeta posant-la al nostre, nostre granet de sorra.